Lednice je vynález, bez kterého si běžný život dokážeme jen těžko představit. Pomáhá nám uchovávat potraviny nebo si vychladit náš oblíbený nápoj. Lednice je vlastně takové tepelné čerpadlo. No jo, ale co to vlastně je a jak to funguje? Pojďme se na to podívat. Tepelné čerpadlo funguje na poměrně jednoduchém principu. Odebírá teplo od někud, kde ho nepotřebujeme, a předává ho tam, kde ho využijeme. V teplných čerpadel je mnoho druhů. Liší se tím, jaký princip využívají k získávání tepla. Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. To se využívá například v brazácích, ledničkách, anebo v klimatizacích. O předávání tepla se stará médium. To se liší podle toho, k čemu se tepelné čerpadlo používá. V kompresoru se plyné médium stlačí, tím se ohřeje a jde do kondenzátoru. Zde odevzdá teplo a ochladí se. V expanzním ventilu se pruce sníží tlak a tím i teplota. V zároveň se z plynného média stane kapalina. Pak se ochlazené kapalné médium s teplotou kolem 0 C ve výparníku ohře ze vzduchu, vody nebo třeba ze země. Z kapaliny se stane plyn. Ten jde do kompresoru a cyklus se opakuje. Pokud teplné čerpadlo pracuje jako lednice nebo klimatizace, pak je výparník umístěný tam, kde chceme mít chlad. Pokud teplné čerpadlo pracuje jako topení, pak kondenzátor předává teplo v vodě v systému vytápění. S čím teplejším prostředím čerpadlo pracuje, tím větší účinnosti dosahuje. Účinnost teplného čerpadla určuje topný faktor. To je poměr vyrobeného tepla ke spotřebované energii. Čím méně energie k přeměně tepla spotřebujeme, tím lépe pro nás. Já zrovna efektivním zdrojem energie nejsem. A kde ještě můžeme tepelné čerpadlo využít? Skvělým příkladem je tato klimatizace, která slouží i jako vytápění planetária. Jedná se o tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch. To znamená, že naše tepelné čerpadlo odebírá energii z venkovního vzduchu a ohřívá přímo vzduch v planetáriu. Výhodou tohoto druhu tepelného čerpadla je, že se může používat i jako klimatizace. Nevýhodou je nízká účinnost pro velké množství místností. Hodí se spíš na jarní a podzimní přitápění a obtěžující může být i relativně vysoká hlučnost při provozu. Vzhledem k nízkým tepelným ztrátám a nízké energetické náročnosti, bývají tímto typem tepelného čerpadla vybaveny zejména novostavby. Když si příště sáhnete pro svůj oblíbený chlazený nápoj, vzpomeňte si, že si ho můžete užít právě díky vynálezu tepelného čerpadla. A teď mě omluvte, jdu si otevřít další plechovku. Tak osvěžující.